Da har jeg vært så heldig å få med Marianne Haglia. Hun er høyskolelektor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge og stipendiat på NTNU. Velkommen, Marianne. Tusen takk. Vi har med oss Marianne fordi at hun er en utmerket IKT-pedagog, en av de beste i Norge. Og hun har skrevet en bok som heter Digital studieteknikk, og det er den vi skal lite om med Marianne om. Aller først, Marianne, hva er egentlig digital studieteknikk? Nei, det er helt tult, da. Altså, vi kan ikke snakke om digital studieteknikk i dag, i 2018. Men eh, det er fordi at jeg vil påpeke at det digitale gir så utrolig mange muligheter og nye verktøy som vi ikke har hatt før. Så derfor kaller jeg det digital studieteknikk. Men en del av det jeg skriver om vet vi fra før og kan fra før. Men en god del av det jeg skriver om er helt nytt. Men i praksis, hva er forskjellen på en digital studieteknikk og en analog studieteknikk. Jo, det digitale gir deg en ting som er kjempeviktig, kjempe er at i notatene dine så kan du søke. For hvis du har masse kladdebøker som du har skrevet for hånd, så er det ikke mulig å søke. Du må lete, lete, lete. Og du laster ned for eksempel artikler fra nettet og lägger dem i mapper, så kan en del maskiner. hvis du är god på att söka på maskinerna så kan du finna det. Men om du lägger det in i som ett notatprogram för exempel, samler allt du tränger av information där, så söker den igenom alla notaterna dina, alla artiklarna du har sett, kanske alle kapitlen i böckerna dine som du har som pensum, så du kan söka etter det ena ordet och finna det allestäde vart det existerar. Den möjligheten har vi aldrig haft för. Vilka andre måter än att notera med text har vi i det digitala? Ja. Og det er jo mange som leser inn, eh, og det er mange som tar opp forelesingene eh, på lyd. Så vi kan notere med lyd, vi kan eh, notere med rett og ta og lage film. Jeg pleier å oppfordre mine studenter når de skal ha en, en fremføring, så pleier jeg å si at ok, nå har dere gjort så mye arbeid, ta oss og spill det inn, for da har dere det til eksamen. Da har dere gjort all forearbeidet til å holde presentasjonen i klasserommet, men tar de den da opp full fart? med champuga så har de den også til eksamen. När jag möter lärare som ska ta i bruk det digitala i klassrummet så möter jag ofta eh, utsagna att är det inte bättre att ta handskriftsnotater än digitala notater? Stämmer det? Mm. Ja, alltså mycket forskning viser att när vi brukar kroppen så har vi eh, en annan måte att och lagra ting i hjärnan. Så det är inte fel. Overhovedet ikke. Men det som gjør at håndskrevne notater eh, blir bedre, det er at du flytter det håndskrevne in i det digitale, slik at det blir søkbart. Og der er vi inne på en väldigt viktig ting. Vi har til alle tider hatt forelesninger. Og vi har til alle tider hatt studenter som sitter og noterer når læreren prater. Og så går du hjem, og så glemmer du nesten forelesningen helt til eksamen. Og da begynner du å i papirene igjen for å finne hva var det jeg skrev til den föreläsningen. Då har du glömt massa. Så det allra bästa är att du sitter på föreläsningar, tar gärna anteckningar på maskinen din eller för hand, allt detta hur du önskar göra. Men renskriv det samma dagen eller senast dagen efter på, för det då flyttar du det från korttidsminne inover i långtidsminne och så måste detta helst gås igenom en vecka eller två ett på. För desto oftare du bara minner dig själv på vad var det den föreläsaren sa? du bedre sitter det. Og det er en ting til også som mange glemmer som er pro-digitale. Det er at skal du erfare noe, skal du lære noe, så må du, ofte, eh, må du ofte bruke kroppen for å lære. Og det er derfor det der å føre pennen er smart. For det gjør noe med hjernen din. Og når du fører pennen, så flytter ting in i hodet sitt på en helt annen måte enn når du bare sitter og skriver på maskin. Så erfaring skal kroppsliggjøres, da sitter det bedre. I boka ditt nevner du et program som heter OneNote, ja. og stemmer det det at hvis du skriver håndskriftsnotater på en skjerm i OneNote, så er det søkbart? Ja, det er det. Og der var du inne på noe sånn, nå, når jeg pratet om å skrive hånd, så så alle for seg nå at dette handler om å bruke en pen og papir. Nej i dag så kan du bruke fingeren, og du kan bruke en pen som, som du kan bruke på skjermen, og det kan også overføres til vanlig tekst som vi er vant til å tenke vi har word den tekstbokstavene. Så man kan konvertere håndskrift også til. Så det blir akkurat det samme om du skriver der, eller om, altså med det digitale, eller om du skriver med pen på papir. Du bruker et uttrykk som jeg er ikke er sikker på alle kjenner i boka di, som heter OCR, som finns i ja. en del notatprogrammer og i en del apper. Kan du fortelle oss vad det er for det? Ja, OCR, rett og slett, det er et ord som du egentlig bør kunna. Fordi at det, det er, nå husker jeg ikke i hva det står for, men det står i hvert fall at det tar, for eksempel teksten i den boka her, det gjør jeg. Alle bøker jeg bruker, alle tekster jeg bruker, som jeg ikke har på en annen måte i en sånn papir, det legger jeg i skanneren min. Og så skanner jeg det in til OneNote eller Evernote som jeg bruker i doktoravhandlingen min. Og da er det lesbart, så når jeg søker i OneNote eller Evernote, så vill ord i den boka som jeg har skannet dukke opp. Så da kan jeg bearbeide den på en enkel måte og ja. gjøre den til min egen. Mm. Og da blir den også søkbar, eller? Ja. Det er väldigt bra. Eh, hvis du skal... Eh, Bruke notatene dine til refleksjon. Har du noen gode eksempler på hvordan man skal gjøre det digitalt? Ja. For det første så er det kjempeviktig å reflektere, og veldig mange sliter litt med å reflektere. Refleksjon handler om å se seg bakover og se med over skulda, Hva var det skjedde i forelesningen nå? Hva var det jeg egentlig lærte? Hvis du tar den lille øvelsen etter en forelesning og diskuterer med folk ute mens dere har pause, for eksempel, hva var det vi egentlig nå hørte? Hva fikk du ut av det? Hvis dere tar den lille diskusjonen der, så reflekterer dere, og ting flyttes fra korttidsminnet til langtidsminnet. Og det å spørre seg, vad var det som ble sagt? Hva var nytt for meg? Hva var kjempevanskelig? Og hvorfor tror du at det var vanskelig? Eller hvorfor var noe lettere enn noe annet? Den type refleksjon gjør at du forstår hvordan du lærer, og du får en metarefleksjon, altså en oversikt over hvordan du som person lærer. Är det det du beskriver i boken din som one minute paper? Ja, och det er bare en av mange tekniker. Det är altså du one minute paper, det handlar om at en god del forskere og lektorer rundt omkring i verden. De har laget et sånn lite skjema som studentene skal fylle ut. Du kan også lage det selv. Hva handlet forelesningen i dag om? Og så noterer du det. Hva var vanskelig? Hva var lett? Hvilke tanker fikk jeg? Jo, det var det samme som den andre læreren sa i det faget eller andre ting, at du, du kobler ting du kan fra før da. Til slutt så eh Boka heter «Digital studietnikk», og vi er jo, det er ikke noe stikk under en stol at mange lærere i skolen er skeptiske til det digitale. Så hvis du ska ta fram selgeren i deg og snakke rett til de i kamera, hva er de gode grunnene til att de skal, som oppsummering, hva er de gode grunnene til at de skal bruke det digitale når de tar notater? Fordi at du får et mye bedre verktøy, og alle ønsker jo å lære fortere og bedre. Nå vil ikke det digitale hjelpe deg å lære seg veldig mye fortere. Alt dette og hva slags du bruker. Men det gir deg en bedre måte å jobbe på, og du vil få en mye bedre oversikt på materialet ditt en masse løse ark og masse ting i forskjellige mapper. Og det er mye lettere å skrive oppgaver, for eksempel. Tusen takk, Marianne.